Відповідно до постанови судді Світлани Скрипченко, від 17 вересня підозрюваного Олексія Казимірова мали доставити... ...до зали судових засідань примусово сьогодні 20 вересня. Засідання було призначене на 11.00. Розпочали засідання об 11.20, втім без підозрюваного та без його адвоката. Слідча суддя Світлана Скрипченко зачитала заяву, яка сьогодні вранці надійшла до канцелярії... ...від захисника підозрюваного Миколи Трушнікова, у якій йдеться про відвід слідчої судді у провадженні. Після її розгляду вже за результатами, або буде продовжено розгляд в цьому складі суду, або в іншому складі суду. Судове засідання закінчить». Заяву адвоката Миколи Трушнікова щодо відводу слідчої судді Світлани Скрипченко розглядала суддя Центрального районного суду Галина Подзігун. На питання судді, де сам підозрюваний, адвокат повідомив, Олексія Казимірова не має тому спілкується через матір підзахисного. «У вас зв'язок з клієнтом через матір?» «Через матір, там в забрали, «Ну, ви матері доводили до що ну, будете подавати да, заяву, да, що да, буде доводити?» «Да, вона мені сама просила, щоб я подав тому що наказує психологічне давлення на Суддя Галина Подзігун зачитала заяву адвоката, де йдеться про причини необхідності відводу слідчої судді Світлани Скрипченко. «Суддя Скрипченко піддається психологічному тиску, який проводять судді, судді представники преси та телеканалів. У зв'язку з наявністю цих обставин є сумнівою неупередженості судді Скрипченко по даному кримінальному провадженню. Прокурорка Ольга Добрінова говорить, не побачила мотивації в даній заяві. Відповідно до системи автоматизованого документу розподілу розгляд клопотань у цих кримінальних провадженнях було. ...слідчому суді Скрипченко, аж ніяк від її волі не залежало. І зовсім не може свідчити про те, що вона якимсь чином... ...може бути упереджена, що в одному, що в іншому кримінальному провадженні». Відчувається упередженість у тому, що батько, який захищав його у справі про те, що машину було продано несправною... Не дивлячись на його вік, 71 рік. На його хронічні захворювання було задоволене клопотання. Таким чином явно проглядається упереджений судді Скрипченко до сімейства Казимірових. Заслухавши сторони, суддя Галина Подзігун пішла до нарадшої кімнати. Після повернення зачитала рішення. Сімсот п'ять вісім у відмовити. Розгляд провадження продовжила слідча суддя Світлана Скрипченко. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Олексію Казимірову розпочалось о 12.50. У судове засідання підозрюваний не з'явився. Прокурорка Ольга Добрінова повідомила, оперативному підрозділу не вдалося виконати примусовий привід підозрюваного. Казмиров до співробітників оперативної служби для оголошення йому ухвали проти не бачу, вийшла його мати, який під підпис, під відеофіксацією було донесено зміст ухвали. Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олексію Коземірову без підозрюваного не продовжили. Судове засідання перенесли на 22 вересня. Суддя Світлана Скрипченко нагадала учасникам процесу про те, що ухвала про примусовий привід підозрюваного має бути виконана. Нагадаємо, 11 вересня працівники Служби безпеки України затримали Олексія Коземірова та його батька 71-річного Олексія Тумка. Їм інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Вимагання вчинення дій майнового характеру... Із погрозою вбивством, не за попередньою змовою групою осіб. Підозрювані придбали у місцевого жителя автівку на іноземній реєстрації, а згодом... ...після деякого часу користування автомобілем вимагали від колишнього власника... ...сплати вартості його ремонту у сумі 800 доларів, погрожуючи вбивством. 16 вересня Олексію Тумку обрали запобіжний захід тримання під вартою... ...без права внесення застави строком 60 діб. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.